Čo da ich bude troje troje, daj ich bude troje troje A mo dvoje nič nemáme, len na sebe popatráme Len na sebe popatráme Lipsé naše popatráme Dva pozory, jak dačí Keď si vín vzpomene, keď si vín vzpomene, najzelený Keď si vín vzpomene, keď